شہزادی سے بڑا پیار کیا حضور نے اپنی اس بیٹی کی بڑی تربیت فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے اندر کے جب لوگ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے حضور نے بیٹی کی عزت کا حرمت کا حقوق کا نعرہ لگایا تو پھر نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا بلکہ نبی پاک نے لوگوں کو بیٹی سے پیار کر کے دکھایا حضور نے کر کے دکھایا ہے کہ بیٹی سے پیار اس طرح ہوتا ہے جس گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے نا وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے بس یہ شاید حرف آخر ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اور جس گھر کے اندر عورت غیر تربیت یافتہ عورت پہنچ جائے وہ گھر بڑا ہی شاندار کیوں نہ ہو وہ کھنڈر ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں تربیت یافتہ عورت موجود ہے بس یہ سمجھ لیں اور میں نے دکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں اس لیے کچھ فیصلے ایسے ہو گئے کہ وہ بچارے ساری صلاحیتوں خوبیوں تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود چونکہ گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ نہیں تھی تو وہ دنیا میں کوئی بڑا کام سارا انجام نہیں دے سکے یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا عورت گھر کو سینچنا ہے آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے ایک لازمی جز ہے اس کو سمجھ لیں بچے باپ جتنا مرضی مشفق ہو مہربان ہو پر بچوں کی اٹیچمنٹ اپنی بولیے ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جس کے ساتھ اٹیچ ہے کبھی بھی چھوٹی عمر میں بڑے ہو جائیں تو بات اور ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے لگیں اثر لینے لگے معاملہ اور ہے لیکن جب تک بچے چھوٹے رہتے وہ ہر معاملے میں ان کی ماں حق پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس سے پیار کرتے ہیں یہ ممتا ہے کرنا چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ماں اگر غیر تربیت یافتہ ہوگی تو بچے تو اس سے اٹیک پھر بھی ہوں گے تو بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں اپنی بہنوں کی تربیت کریں تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے وہ اذیت محسوس نہ کرے بلکہ جب میری بیٹی میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے سکون والا کر دے تو ہم تباہی ہے گھروں کی میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھیں آپ یقین کریں تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے بل بلاتے دیکھے ہیں اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول خوفناک ہو گیا غیر تربیت یافتہ ماحول اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا تو مہربانی فرمائیں جمعہ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے بیٹی کی تربیت کریں گے انشاءاللہ توجہ دیں گے انشاءاللہ اور تربیت کا مطلب ہمارے ہاں لوگوں نے سختی لے لیا ہے آج جو میں بات کروں گا نا اس کے دونوں پہلو یاد رکھیے گا کہ تربیت کا معنی سختی نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ تزہرا سے پیار بھی کھل کے کیا ہے اور تربیت بھی کھل کے فرمائی ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنی ہے وہ ڈنڈا پکڑے رہے پھر ہسے نہ مسکرائے نہ ہر وقت ڈنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی دونوں باتیں غلط ہیں تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے. حضرت فاطمہ تزارہ حضور علیہ السلام کی سات اولادیں ہوئی تین بیٹے اور چار بیٹیاں اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ نبی پاک کی چاروں بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں حضور کی جو پہلی تین بڑی تین جلدی شادیاں ہو گئیں اپنے گھروں کو چلی گئیں جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہیں سے میری اولاد چلے گی اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شزادی ایک تھی نبی پاک کی چار بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی دوسری بیٹی تیسری بیٹی ان کے بھی ہمیں نام یاد ہونے چاہیے حضور کی ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے حضرت فاطمہ نے بھی پھر اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا بہن کے نام پر حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رکیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے اب عجیب فلسفہ نا لوگوں کا اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو دشمن نہ تلاش کرو غلام تلاش کرو پیارے تلاش کرو ان کے یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر تو جناب فاطمہ حضور نے بڑی محبت کی حضرت خدیت القبر تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک کنکسلام نے حضرت فاطمہ سے چھوٹی تھی نا ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی مشکات میں عدیث ہے کسی نے حضرت فاطمہ کا زہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا سچے باپ کی سچی بیٹی صدیق کی بیٹی صدیقہ کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے تو کا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں فاطمہ کے شوہر مولا علی سے یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمۃ اللہ ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں بتانا پڑے گا آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا کہنے لگا نہیں بتائے فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں فیصلہ گھر جا کے کر لینا اس نے کہا بتائیں آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہیں نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی تو فرمانے لگے جو جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے فرمایا گھر جا کے نکال لینا نتیجہ تو گھر جا کے نکال یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر حضرت عائشہ خود گواہی دیتی ہیں سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے چھوٹی عمر تھی تو جناب ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا حضرت ختیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم کہتے ہیں حضور نا سلام لیتے میں جواب دیتی اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ ہی کھڑے ہیں فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور میں پھر تھوڑا ہستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو اماں جی سنتی ہوں فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتیں فرماتیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے وہ انگلی پکڑ کے لاتیں پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے فرماتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے معدسین نے ایک دن چھوٹی عمر میں بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی اللہ اکبر عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی میں کب دیکھوں گی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا تو جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں حضرت ختیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی میں کہتی ہوں ادھر آنا فاطمہ کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی یہ سلسلہ آخر تک چلا یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا بخاری مسلم میں عدیر. وہاں حضرت ختیجہ ہے یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے جناب عائشہ صدیقہ کہتی حضور کے وسال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ تو کو بلایا اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا پہلو میں بیٹھ گئے اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب آشا کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے فاطمہ بھی بیٹھی تھی میں آئی میں نے کہ بتاؤ نے آپ سے کیا کہا کبھی تھی کبھی روتی تھی تو فرمائے حضور نے منع کیا ہے یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو جرت ہی نہیں تھی نا لیکن وہ راز کی بات تھی کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ کھول, تو دے آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا آپ کو بلایا گیا پھر آپ آئیں پھر حضور نے بات کی پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی تو یہ کیا تھا تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں اب میں راز بتا دیتی ہوں حضور کا وشالے ظاہری ہو گیا فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تو تھوڑا رہ گیا ہے اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی حضور آپ بچھڑ جائیں گے کتنی میں روئی ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا ماتیں تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا بیٹے رو نا میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہوگی اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات جب کہا نا کہ میں وشال کروں گا تو رو پڑی اور جو کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وشال ہو جائے گا تو فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا کیا پیار ہے میرے معبوب علی سلا تو سلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا ان کے وشاب کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے کی سنی تو ہس پڑی اور پھر حضور نے کا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا یہ بھی تجھے پتا ہے تو جناب فاطمہ تزارہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی پیار رہا اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا ایک باپ کا شفقت اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے بولیے بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے انوکھا میں کبھی, کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں ایک سا مجھ سے ایک دن کہنے لگ لگا ذرا صاحب بڑی مشکل میں ہو اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کہنے لگا اماں تو انتقال کر گئی تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو آپ یقین کرے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا کہنے لگا حضرت صاحب الحمد اللہ نے میری مشکل آسان کر دی ہے کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے پیروں نے تو آپ کو بتایا دعائیں قید کر کے رکھیں صرف ہماری قبول ہونی ہے کہنے لگے اب میرے ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے کہنے لگے آپ کس طرح کے پی پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے بہن سے بیٹی سے تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا یہ جو بہن ہوتی ہے یہ جو ماں ہوتی ہے اس کو اشارہ بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مسلح بھگو دیتی یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے بھائی کے لیے باپ کے لیے اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی اور یقین کریں کہ کل جگہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت ختیجہ و سال کر گئیں۔ تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبینہ بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجھی شرارت اس نے کچھ لوگوں سے کہا اقبا بھی نبی معیت تھا کچھ اور لوگ تھے کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ زبا کیا ہے تو اونٹ کی اوجڑی آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے اس میں گندگی ہوتی اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے وہ دیکھو نبی پاک ماض اللہ سجدے میں ہے تو ماض اللہ سما معذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑنا پڑ جائے نا اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر رکھ دی یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی تو کسی نے نا جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر رکھ دی ہے کسی نے اور حضور سارے اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دیاڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی فرماتی ہیں پہلا دن تھا میں حرم کعبہ میں پہنچی حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی حضور بولے کچھ نہیں نہ میں نے کوئی بات کی میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی حضور بھی نہیں بولے جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی میں حضور کے زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کے زلفیں دھو لیں تو ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ کہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دیے نا ان کو برباد کر دے میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکا سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن عرصہ کے حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائے تو نبی پاک نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں اور جب اوہد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں حضرت ابو بکر دکھ جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے تو حضور ح فرا اللہ محد قوم یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی لیکن آج یہ عجیب منظر ہے شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ نے جب کہا نا کہ اے برباد کر دے جنہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے کہ اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے اللہ کر دے انہیں برباد فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے اللہ کرے آپ کو سمجھ میری بات کی کہ وہاں نہ شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا اور یہاں فرما اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے پھر میں نے دیکھا کہ سیابا انہیں گھسیٹ کر کنو میں ڈال رہے تھے میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے یہ سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی یہ برباد ہو جائے یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا ہر تکلیف کو جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں ذاتی تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا میرے عزیز حضرت فاطمہ ترزارہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی پریشان ہوتی یہاں سے بات چلی چار پانچ سال عمر مبارک تھی حضرت فاطمہ کی کل عمر انتیس سال ہوئی ہے حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے مولانا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا نبی کریم سلام سفر سے واپس آنے والے تھے میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا سجایا سوارا کھانا پکایا لیکن فرماتی جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی بول کے جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسو سے بھرا ہوا تھا رسول قریب نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا بٹھا لیا فرما فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی کیوں رو پڑی ہو تو آس کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے جد و جہد کرتے مشقت کرتے یا رسول اللہ آج آپ آئیں گے تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں حضور وجود تھکا ہوا ہے یار رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے کب تک یہ کام ہوگا جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آپ سے پوچھے مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا یہ بات یہ بڑا مشکل کام ہے یہ دین کا سفر یہ دین کی جد و جہد یہ دین کی تھکاوٹ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے پھر یہ جی ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو سمجھیے گا اس بات کو امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے اب تو شزادے ہیں نا ہمارے بچے کام اور بچی یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے یہی ہے نا دکھڑا ہاں نہ تو کریں سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے حل نہیں چلوا لیتے کہیں یا کچھ چکی نہیں پیسوا لیتے پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے اور میں آپ ناراض نہ ہو جانا میں بھی بیٹی کا باپ ہوں میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے مثلاً کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے مستفا کی بیٹی کیا کرتی تھی میں <تصفح> نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں پھر کرتا ہوں دنیا میں کوئی اتنا گریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں کوئی اتنا گریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے میں دکھاتا ہوں میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے کچا مکان جناب فاطمہ جناب فضا کی لونڈی تھی ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی پھر جھاڑو دیتی امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں گیارہ مہینے کا فرق دونوں بچوں کو سنبھالتی جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنتے اسد بوڑھی تھیں جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی حضرت فاطمہ بنت صد بول پڑتی کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر تیرے اپنے بھی بچے ہیں جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا آپ میری بھی تو ماں ہے نا یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی میں بھی نہیں آیا لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت اس کو تو راضی کرنا ہے نا اس پر تو توجہ دو حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ جاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں آپ چکی پیس کر جو پیس کر اس کا آٹا بنانا پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے خرچے زیادہ چرخانے لا دیتے فاطمہ کیا کرو گی پر تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی تم بیچ آیا کرنا چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی پھر پاک محبوب کی پاک شزادی ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لو حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مسلح بچھا لے مسلح اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی ساری رات اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے تھے ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور ضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دے اسین کے لیے بھی کر دیں کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں ساری دعائیں مستفیٰ مصطفی، امت مصطفی، امت مصطفی، امت مصطفی، کتنا بڑا جملہ ہے کتنا بڑا شیخ محق فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں سین کے لیے بھی کرتی ہوں زینب کے لیے بھی کرتی ہوں سب کے لیے کرتی ہوں بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ کو لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں پیر صاحب کی درویج صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں یہ سیدا فاطمہ کی دعا ہے آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے نہیں بات کو حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاوں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی مامی حسن کہ ایک پورا دن گزر گیا کھانے کو کچھ نہ ملا اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں میں ملی لائے حضرت علی. جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی جب آپ کھانا کھانے لگی کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے جس نے سدا دینا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی اللہ میں دو دن سے فاقے میں ہوں تو مجھے پتہ ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ جناب حسن کہتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہم سب کھانا کھا چکے تھے مولا علی بھی کھا چکے تھے صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا ماں اور بیٹے کا پیار اور پھر حسن حسین اور سجدا کا پیار فرماتے میں میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں آدھی آپ کھا لیں پورا دن گزر کے آپ فاقے سے ہیں تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا پھر میرا ماتھا چوما کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی تم نے صدا نہیں نہ سنی اس کے لفظ کیا ہیں اس نے تو میرے ساتھ بات کی اور پھر فرمایا بیٹے میں ایک دن سے فاقے میں ہوں وہ دو دن سے فاقے میں میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے گا. امت کے ساتھ ایک دن نا ایک, ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا اس نے کلمہ پڑا قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو اس کا اندلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں تین ہزار لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی حضرت صاحب بھی نبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا فرمایا میں نے کالی خریدا ہے یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی فرمایا اسے سواری بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئے اس کے کھانے کا بندوبست کر پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا حضرت سلمان فارسی کہتا میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی میں نے دستک دی سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی جناب فاطمہ سے میں نے کی ایک بندہ آیا ہے کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے تین ہزار آدمی میرے قبیلے میں ہے اور سب سے غریب میں ہوں تو اما جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن ابادا ردی اللہ تعالیٰ انہوں نے اونٹنی دے دی ہے اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو کا کھانا نہیں کھایا اس نے تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اما جی کھانے میں کیا ہے تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں تین دن ہو گئے حسن سہنے روٹی نہیں کھائی پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے تین دن سے نہیں کھایا پھر بھی بڑا کچھ ہے پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے پرسوں والا بھی فریض ہوا پڑا ہے شام کی سبزی آ گئی کسی نے پوچھا حال کیا کہتا سب سے غریب میں ہی, ہی ہوں بڑا ماڑا بندہ ہوں رو پڑیں گے پریشان کہ بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے بڑا کچھ ہے تو کہا اما جی پھر کرنا کیا فرمایا تو ٹھہر تھا میں بتاتی ہوں کمبل پڑا تھا بس طرح سمجھ لیں موٹا اوڑھنے کا کھدر کا حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں. لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا دو چار گھر چھوڑ کے چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے جاؤں بھی دے دیتا ہے گندم بھی دے دیتا ہے سرکہ اور کھجورے بھی اسے دے آ اور وہ جو سامان دے نا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہے پتہ نہیں بے کتنے اپنے بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی لا نہ حضرت سلمان فارسی کہتے میں نے تھوڑا کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں یہ کمبل لے جاؤں تو فرمانے لگی ہوگا میں میرا وہ جانا پڑے گا سلمان فارسی کہتے میں شمون یہودی کے پاس گیا میں نے کہا یہ کمبل لو چاہے تو نقد پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں اور چاہے تو اناد جاؤں سرکا کھجورے جو تمہارے پاس ہے دے دو وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے بڑا شاندار ہے بڑا خوشبو والا ہے تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو کہا مہمان کون سا کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے اس کو روٹی دینی ہے تو وہ شمون یہودی کہنے لگا میں بھی تو رات پڑھا کرتا تھا تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے آج ہی سویرے پڑھا ہے ابھی پڑھا ہے میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پڑتا ہی رہ گیا مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا آج ہی میں نے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ جی ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا جاؤں بھی لے جا سرکا بھی لے جا آٹا بھی لے جا کھانا بھی لے جا اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نقد بھی لے جا اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے اور انہیں کہنا کہ مجھے پتہ ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں حضرت فضا کہتی ہیں حضرت فضا بہت اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا دو چار گھر چھوڑ کے یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے ناتے توڑ دیے سارا خاندان مسلمان ہو گیا لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی بی فوت ہو گئی سلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آکے جھکا لی پردہ کر لیا تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا یعنی حضور نے جو ازواد کو کہا وہ بات بات کی جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالہ ہے تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی وہ۔ بی, بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو دیکھا ہی نہ ہو اس نے یہ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے سمجھنے والا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا بات ابھی جاری تھی حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا میں نے کو حضور آتا ہے تو حضور مسکرا پڑے فرمایا چل بتا میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو تو حضرت علی کہتے ہیں شاب باش مجھے ملنی چاہیے تھی نا حضور مسکرا پڑے کہنے لگے میں نے تو پہلے کہا ہے فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کیوں نے لگ گئی ہے تو میں نے کہا کیا کریں اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں سارے پردے کھول دیے حضرت فاطمہ کے وشال کا وقت آیا انتقال کا توجرت اسما بنتے امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا اور فرمانے لگی میں نے ہبشا کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے تو میں بھی بتا رہی ہوں جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا مدینہ منورہ میں حضور کے وسال ظاہری کے چھ ماہ بعد جناب فاطمہ تزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا تو حضرت بکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا باس روتے کیوں ہو حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی کا کیا ہوا کا جناب فاطمہ کا وشال ہوا پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی پھر سے شام ہوئی پھر سے جنازہ اٹھا شیر خدا علی المرتدا ندی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس نے حضرت کسمدین عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا اور ایک مسترد روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شعر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے اس میں کالی روتے کیوں ہو ماننے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے ایک بڑا ہاتھ جناب فاطمہ زہرہ نے انتیس سال کی عمر مبارک گزاری میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی کیونکہ میں نے نہیں کی وہ بات کسی اور کی ہے کرنی بڑی ضروری ہے علامہ اقبال کہنے لگے اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تڑپ اٹھتا ہوں کہنے لگے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھی دی ہیں اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی حضور پبند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا تیری قبر کا طواف کرتا فاطمہ تو نے انتیس سال میں وہ انقلاب برپا کیا امت پر وہ رحمت کی علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرا کبھی آپ اگلا فکرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صلاح جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے اور صرف جان نہیں یہ وہ والی غزور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کر راحت حاصل کرتے ہیں جان احمد کی راحت پہ اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اور حضرت اسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تت سے جس میں پودے جمے حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا اللہ نے پاک پیدا فرمایا اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے تو فرماتے یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تت سے جس میں پودے جمے یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کری سے کیا انداز ہے کہنے لگے آب تت سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلاح اس ریاضے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں پاکیزگی کا پورا باغ ہے پورا یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے ان کا سایہ بھی ان کا پھل بھی ان کی ٹہنیاں بھی بولے تو صحیح ان کی ٹہلیاں بھی ان کی زمین بھی اس ریاضِ نجابت پہ لاکھ سلام اس ریاضِ نجابت پہ لاکھ و سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے بڑے سارے لوگ موجود ہیں ہم تیری بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں اے عرش و فرش کے مالک پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ امت کی ہر بیٹی پہ رحم فرما آخر دعویان الحمدللہ رب